تیرے دل کے اندر حق چھپا ہوا اس ٹائم پر تیرے سینے کے اندر اللہ تھا نہیں اللہ کے نزدیک اور یہ دنیا سے جڑا ہوا شخص جس کے دل میں دنیا ہوگی نا اس کی زبان مل اس کے مزاج میں اس کی دلری بہادری جلکری ہوگی اس میں سے آپ نے کی دنیا ہے تین بہادروں کا یہ دنیا کبھی تجھے بہادر نہیں بنا سکتی اللہ کے بندے ادھر رکھا اللہ نے انقلاب انسان کے جگر کے اندر یا انقلاب انسان کے اندر جو کہ اللہ کہتا ہے تیرے سینے کے پاس ہدایت لا کے اندر گفا کے آگ لگانے کی ضرورت نہیں ہے ہلکی سی پیچھے آگے پیچھے گھومنی ہوگی نا تیرا دل منبر ہو جائے گا تیرے دل کے اندر حق چھپا ہوا اس ٹائم پر تیرے سینے کے اندر اللہ تھا ہمیشہ سے اس اس اس کی کی کی یاد تھی اس کی تھی اس کی تھی طلب تلاش اے گا اللہ کر سارے نال کہ تجھے بات ہی نہیں, سمجھ بھی آئی. اللہ ہی نہیں ملا مجھے اصول ہی نہیں ملے مجھے عالم ہی نہیں ملا صحیح تحریک ہی نہیں ملی زندگی میں یہ فضول باتیں ہیں. یہ فضول باتیں ہیں. اور بڑا ہی بد اسمت ہے جو مانگے جسے نہ ملے زندگیاں گزر گئیں بھجن بات سمجھ نہیں آئی لوگوں بات نہیں سمجھ میں اس کو بنانے کے لیے کہاں کہاں اس نے اپنے گھٹے نہیں پسے ہوں گے کہاں کہاں زلیل نہیں ہوا ہوگا کیا کیا کچھ نہیں کرنا پڑتا یہ سبنت کھڑی کرنے کے لیے لیکن بات نہیں سمجھ بات سمجھ اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ سب جائز ہے کرنا آرام تھوڑی ہے لیکن بات یہ نہیں تھی بات یہ تھی کہ دل ایک کشتی ہے اور دنیا ایک سمندر پانی کشتی کے باہر ہو تو ٹھیک ہے بھائی اندر نہیں ہو سکتا تو دنیا دل سے باہر رکھتا تو ٹھیک تھی اور کرتا فتح پھر جہاں تک جانا تھا مکے اجاز کے بعد انڈونیشیا، تک نہیں گئے نہیں کانسٹنٹ کے یا اللہ کے سلطے کے نیچے اس کو لیکن بات یہ تھی کہ یہ دنیا تیرے دل میں نہ گز دنیا کی تعظیم تیرے سینے کے اندر نہیں پنپتی ہو سلیل غلی سمجھتا ہو تو اس کو اب فتح کر اس کو. یہ تھا فلسفہ کہ تو بھیجائے یہ اصل نہیں تھی اصل اللہ ہی تھا یہ میڈیم ہے یہ دنیا کسی آیت میں اصل نہیں ہے انسان کے ایک آیت دکھا دیں صرف ایک آیت ہے جس میں ربا نہ آتی نہ دنیا سنا ہے باقی پورا قرآن عتیج بھرا بڑا ہوا ہے اس دنیا کو دلیل کرنے کی اس کی اوقات ہی نہیں ہے اللہ کے نزدیک اس کو سمجھتا ہی کچھ لالت بھیجتا ہے اللہ اس دنیا کے دنیا ملون ملون ملون سمجھتا ہی کچھ نہیں ہے بہادری سے لے کے دلیری سے لے کے پورے کریکٹر کے اندر دینداری کا ذر دکھ رہا ہوں دنیا داری دنیا داری اتنی سی ہوتی ہے اتنی بھی نہیں ہے یہ دنیا داری اور یہ دنیا سے جڑا ہوا شخص جس کے دل میں دنیا ہوگی نا اس کی زبان میں اس کے مزاج میں اس کی دلیری بہادری بزدلی بخیل کنجوسی جلکری ہوگی اس میں سے آپ دیکھیں یہ دین ہے با... یہ دنیا بزدلوں کی ہے دین بہادروں کا ہے یہ بزدلوں کی دنیا ہے یہ دنیا کبھی تجھے بہادر نہیں بنا سکتی اللہ کے بندے یہ تجھے بزدل بنائے گی جس کی وجہ سے تو معاشرہ خاندان برادری فلاں چاچا تایا، ماما ان کے پیچھے لگاؤ گا دین بادر بناتا ہے آدمی کو دین شیر پیدا کرتا ہے انسان کے اندر نوکے پر رکھتا ہے دنیا کے اصولوں کو دن ہجرت کرواتا ہے دین جہاد کراتا ہے انسان سے دین دولتوں کو لات مرواتا ہے یہ آواز پیدا ہی نہیں ہو سکتی کسی کی اگر اس کے اندر دنیا ہو بول ہی نہیں سکتا آدمی اس دم کے ساتھ جو دنیا کا آبد ہو دنیا کا عابد دنیا کی ترجیح اور دنیا کی تعظیم کرنے والے شخص میں دم نہیں ہو سکتا کبھی کیوں کیونکہ اس میں ڈر ہے دین نہ ڈر انسان کا کیونکہ دین میں انسان کے پاس سوائے ایک کسی سے ڈرنا نہیں لا لے لاتی اچھا لوگوں سے ڈر مجھ سے ڈر